Sulla oli kaikki mitä tarvitsit, olet miettinyt kaiken loppuun, paitsi et miten saatan kaiken loppuun. Kietäydyt avusta ei sille ollut tarvet, koska sulla oli riistämätön pakon keino. Sun rakenne osanet pieniä vaurioita jotka en kaosta. Mutta on just niitä neste, missä katsotaan, kuinka kestää. Ja tiedät, et aika korjaansa varmasti tepsii Näin niin se menee tavallisesti. Väärä valinta, muutit elämänsi suunnan Saatoot liikaa pelätä, istuttaa pahoisia Meni mieleisetka kasvais liian suuriksi, Jonka jälkeen sun pitäis mietti omaa elämääs uusiksi taisit vaan olit niin varma, Ettei nyt voi tehdä muutakaan kun luottaa siihen mitaan Eikä leikkiä Jumalaa Tiesit et sun oli kiire ja sen takia Epäröidessä sit teet ja sun valinnin äh. Ei sinua tulla sinua tai ote itsestään selvä, et, et saanut itsestä selvää. Olin niin loussa, et itse itseäs pelkää, tuusit pahan kasvan ja mitit, et miten sä kestä, tulit itsekäs etkä etsit siihen lääkkeen kunnes otit liikaa liian myöhään ohjesit asiaa menit kriittisempään tilaan huolemat mm. tonmuit takia. joku mietit eutat asiaa, vieressä astui kiltti lääkäri, kertoo et jatkat elämäs elämässä, päästämät sua irti. Yks väärä valinta muutin elämäsi suuna. Tiesit voivas eläälkivutta, mut et tunne enää mitään ja nyt antasit kaiken siitä, et voisit tuntea samaa kipua uudestaan, vaikka et osannut arvasta sitä silloin, kun silloin oli väliin. Kirjan merkki jäi ikuisiksi ajaks viikkusin väliin, mut ehkä näin oli parempi, et ois kestänyt nähdä, kuinka Tallinnas loppui Jos oisit saanut ite sit päättää, ja sä tiedät sen